שלום וברוכים הבאים לבקרוב גס והפעם בומים כולנו מכירים בגדול את המונח בום אלכולי וכנראה שברמת נפנופי עדיין גם נוכל להסביר על זה מעין בום שקורה לקולות רק מעלהם ואז קוראים דברים בקרוב גס הסברים ראותים בעם אז זה ברמת נפנופי עדיין הנקודה היא שכמו כל תופעה, אם נסתכל עליה בזכוכית מגדלת גדולה מספיק נראה שהיא רק מייצג למשהו הרבה יותר כללי ורחב שהוא גם הרבה יותר מעניין וזה בדיוק מה שאנחנו עומדים לעשות בפרק הזה למזלנו אנחנו לא צריכים קודם ציוד ניסוי פנסי שמנסי כמו מטוסים וטלים כדי לחקור מה זה בום אלכולי. אם אתם רוצים לעשות בום על כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאיבאי או לחנות האלקטרונית הקרובה לביתכם לחפש שוט בקר ולקנות שוט ארוך מספיק כשתקבלו אותו, אם תוכלו לעשות את הצליל האופייני הזה שיש לה שקטש של השוט הידד באותו שברתם כן כן, זה די מדהים, אבל השוט הוא הטכנולוגיה האנושית הראשונה שהצליחה לשבור את מחסום מהירות הקול ולהפיק בום אלכוהולי. ככה שאלפי שנים לפני שצ'ק יגר שבר את מחסום מהירות הקול במטוס ה 1 המין האנושי עשה את זה like a boss אבל אתם יודעים מה? אתם אפילו לא צריכים להיכנס לכל התרחה הזאת של הקנות שוט ואז עד שהוא יגיע והמשלוח ואתם מנוסים לעבוד איתו ואתם רק פוגעים בעצמכם ואז אתם מצליחים להוציא איזשהו צליל פתטי שכזה אתם אפילו לא צריכים לעשות את כל זה כל מה שאתם צריכים לעשות זה לצאת לרחוב ולחכות עד שאמבולנס או מכונית משטרה תעבור לידכם עם הסירן הפועלת. אתם מכירים את התחושה המאוד לא נעימה הזאת כשהאוטו עם סירנה מתקרב אליכם יותר ויותר והצליל שהסירנה נהיה יותר ויותר גבוה ויותר ויותר חזק וזה ממש ממש כואב לכם באוזן ואתם מתעצבנים עד שפתאום הוא עובר ואז הכל נהיה הרבה יותר רגוע. התופעה הזאת, למרות שהיא מגיע לבום אלכוהולים מן הסתם היא בדיוק יושבת על התשתית שמסבירה למה בום עם אלכוהולים קורים והיא הנקודה שממנה נתחיל את המסע שלנו התופעה הזאת שאתם חווים, האומס המעצבן הזה על האוזן שלכם נקראת אפקט דופלר והיא קרויה מפתיע על מדען בשם דופלר שגילה אותה וניסח אותה בצורה פורמלית כי קרון התופעה הזאת חוקרת מה קורה כשמקור שמפיק גלים מתקרב אלינו או מתרחק מאיתנו אפקט דופלר מראה משהו מאוד מעניין ומראה שגם אם המקור שמייצר גלים מתקרב אלינו או אנחנו אליו אז למרות שהוא יפיק גלים באותו הקצב, אנחנו נחווה אותם באופן הרבה יותר דחוס, כי אנחנו מתקרבים לתוך הגלים ומגבירים את הקצב שלהם. בואו נעשה איזושהי דוגמה על מנת להבהיר את העניין. תארו לכם סירה במרכז של אגם, שהחרטום שלה עולה ויורד, ובכל פעם שהוא יורד הוא יוצר עדווה קטנה במים. ולאט לאט העדוות האלה מתפשטות כמו גלים. אנחנו עומדים על גדת הזה, עולה בדקה. אז פעם בדקה נוצר גל, והגלים האלה מתפשטים והם גם מגיעים אלינו בקצב של פעם בדקה עכשיו, תארו לכם שהסירה הזאת מתחילה לשוט לעברנו היא עדיין מייצרת גלים בקצב של פעם בדקה אבל כל גל חדש היא מייצרת יותר ויותר קרוב אלינו יש לו פחות מרחק לעבור ולכן הוא מגיע אלינו מהר יותר מהגלים שלפניו כפועל יוצא המרחק בין הגלים שאנחנו חווים הולך ומצטמצם, הגלים ממש נדחסים כשהם מתקרבים אלינו ואנחנו חווים אותם בתדר, כלומר בחזרות, הרבה יותר גבוהות עכשיו זה בדיוק מה שקורה כשהאמבולנס מתקרב אלינו ברחוב הסירנה שלו פועלת בותו הקצב, אבל בגלל שהיא מתקרבת אלינו כל לופ חדש של הסירנה קורה במרחק קטני יותר ויותר מאיתנו ואנחנו חווים את הלופים האלה בצורה הרבה יותר דחוסה דופלר הזה, שמדבר על מה קורה לגלין כשמקור נע אלינו ודוחס אותם או לאיתנו ומרווח אותם משמש להמון המון דברים הוא משמש לניתוח אור של גלאקסיות על מנת לדעת באיזה מהירות הם מתרחקות מאיתנו הוא משמש לניתוח אותות שחוזרים ממקם על מנת לדעת איפה מטוסים נמצאים ובאיזו מהירות הם תסים והוא גם יכול לשמש אותנו על מנת להבין מה זה בדיוק בום אלכוולי תחשבו על זה ככה, האמבולנס מתקרב אלינו ודוחס את כלי הקול של הסירנה שלו. מה היה קורה אם האמבולנס היה מתקרב כל כך מהר אלינו, עד שהגל החדש שהיה מופק, היה במרווח אפס מהגלים הישנים יותר שזזים לעברנו. מה היה קורה אם הגל הישן לא היה מספיק לברוח, והאמבולנס היה משיג אותו ומפיק את הגל החדש בדיוק במקום שבו נמצא הגל הישן. זה בדיוק מה שקורה... בבום אלכולי. אמנם בבול אלכולי זה לא סירנה, הכל מופק מעצם התנועה של הגוף כלשהו דרך האוויר, אבל המנגנון הוא זה. אחרי הכל צלילים, זה בסך הכל תנועה של אוויר. כשמטוס מגביר יותר ויותר את המהירות שלו ומתקרב למהירות הכל, הוא מפיק גלי הלם, הוא מעיף את האוויר שמסביבו, במהירות שהולכת ויותר ויותר גוברת, ויותר ויותר דוחסת, את הגלים האלה של האוויר, עד שהוא מגיע לנקודה הקריטית שבו הגלים של האוויר לא מספיקים לברוח לפני שהמטוס מסיגותם אותם ומפיק גל חדש בדיוק במקום שבו נמצאים הגלים הישנים. ההצטברות הזאת של גלי האלם של התנועות של האוויר היא זאת שיוצרת את הבום המאוד מאוד עוצמתי כשכל הגלים מתאחדים ביחד לגל אחד גדול שלא מצליח לברוח מעצמו. שהתופעה כמובן מורכבת קצת יותר, במדע זה אף פעם לא כל כך פשוט. גופים שנעים באוויר דוחסים אותו באופן מאוד מיוחד ויש uh, חזית של גלי האלם וכה יש ממבו ג'מבו טכניק הזה שלא ניכנס אליו הקטע המגניב הוא שלפעמים שינויי הלחץ האלה ממש מתבטאים באפקט ויזואלי שאפשר לראות לפעמים שמתוסים חוצים את מחסום מהירות הכל אם תנאי הסביבה הם נכונים משינויי הלחץ נוצר ענן מהיר מסביב למטוס הוא נשאר רק איזה שנייה או שתיים אבל ממה שעשא ירוט אותו, היתובות של אוויר, כי תוצרת משינויה לוחח צממוד פיתומים ומוד רסטים, שקורים כשאגלים מתנגשים אחד ב השני. Okay, אוקיי, זה דאי מגניב, זה לגבאי בומי מהאלקולים שכולנו מכירים. אבל השאלה יותר מעניינת, היי, האם יש בומי מחירים שיכולים להיות מעניינים אפילו יותר? רק אחרי הכול, הא, אפקט הזה של דופלר, לא מדובר ספציפית על גליי קול באוויר. ופשוט פשוט מדבר על דחיסה של גלים בתאווך כלשהו, נניח האוויר כתוצאה ממהירות הולכת וגוברת של הגוף שמפיק את הגלים האלה איפה עוד הדברים האלה יכולים לקרות? האם אפשר ליצור בום האלכולי במים? אז מסתבר שכעיקרון כן לבום אם לא אכפת איפה הם קורים ואפשר, ברמת התאוריה ליצור בום אלכולי במים הבעיה שבמים מאוד קשה להגיע למהירויות של מהירויות הכל. במים מהירות הכל כשלעצמא היא מאוד גבוהה ומאוד קשה להגיע למהירות הזאת. שזה מאוד מבאס, כי זה בטח יכול להיות ממש מגניב. אבל באופן מצחיק, למרות שבום האלכולי בתוך המים זה משהו שמאוד מאוד קשה להשיג, המין האנושי כן הצליח ליצור, בהצלחה מרובה, ולמעשה, פעמים, בומים על-אוריים. כלומר, בומים כשמשהו עובר את מהירות האור ודוחס גלי אור, באופן כמו שבום אלכולי דוחס גלי קול באוויר עכשיו, לכאורה זה לא אמור להיות אפשרי תורת היחסות לכאורה אומרת לנו ששום דבר לא יכול לנוע מהר יותר מהאור טוב, כעקבון ששום דבר לא יכול להאיץ מקו minimize של מתחת למהירות האור למאירות של מעל מהירות האור אבל הפרטים האלה לא משנים הפרט שכן משנה הוא שתורת היחסות מדברת על מהירות האור בריק C זאת מהירות האור בריק, במשוואה המאוד מפורסמת E שווה ל בריבוע אבל האור היא לא קבועה. אור שונה במים או בגבישים נע לאט יותר ממהירות האור אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל ככה זה בתכלס בדיוק כמו שאנחנו נעים יותר במים מאשר באוויר ככה האור נע לאט יותר במים מאשר בוואקום והקטע המגניב הוא שיש דברים שיכולים לנוע מהר יותר מהאור בתוך גבישים או מים או דברים שכאלה מסתבר קורים דברים מגניבים שכאלה במציאות בקורים גרעיניים יש קרינה מגניבה בשם קרינה צ'רנקוב על שם המדן הרוסי שגילה אותה לראשונה ניסוית בשם צ'רנקוב, כמה זה מפתיע והקרינה הזאת היא בדיוק זה אלקטרונים שנפלטים מהתהליכים הגרעיניים נעים מהר יותר מהאור בבריחות המים והם יוצרים ממש חזית הלם כזאת כמו בום אלכולי רק של פליטת אור וזה גורם לקורים האלה לזרוח באור כחלחל כלומר סרטים שבהם אתם רואים קורים גרעיניים זורחים באור כחלחל זה באמת משהו שקורה במציאות ולמעשה זה בדיוק המקבילה של בום אלכולי רק באור שזה פאקינג אמייזינג אז אם אין לכם מטוס פרטי, ואתם לא מוכשרים יותר מדי עם שוטים, ולא סוחים יותר מדי מהר, אתם תמיד יכולים לזרוק גוש פלוטוניום לתוך קוס מים, או לפחות לצאת החוץ על הרחוב אמבולנס עובר. לא בדיוק, אבל בערך בום אלכולי. והפעם בפינת המלצה, קורס The Great Ideas of Philosophy של The Teaching Company. הם עכשיו בסייל מיוחד על הקורסים שלהם, ואתם יכולים לקנות את הקורס הזה בכ-80 דולר הקורס הזה זה 60 מרצאות של חצי שעה כל אחת מהן והן מרצאות פשוט מעולות שעושות סקירה ממעוף הציפור של הרעיונות הגדולים בהיסטוריה של האנושות בתחומי הפילוסופיה, ועם גם קצת נגיעה מדעית אחלה באחלה אז זהו, עד כאן הפרק השבוע. תודה שצפיתם. כרגיל, אל תשכחו להירשם לי עדכונים על מנת לא לפסס את הפרקים הבאים, או אם אתם מעדיפים עדכונים באימייל ובארסס, יש לינק לרישום שכזה בתיאור הסרטון למטה. בטוויסט משעשע, זה לא היה אמור להיות הנושא השבוע. הייתם תכננתי לעשות נושא שונה לחלוטין, אבל כשהתחלתי לעבוד עליו, גיליתי שהוא לשלושה פרקים, ולא אחד של עשר דקות. אז הנה שאלה לכם, ותשאירו לי תגובות האם אתם מעוניינים במשו כזה טרילוגיה של פרקים שעוסקת בנושא אחד או שאתם מעדיפים את הפורמט הקצר יותר שבו כל פרק עוסק בנושא ספציפי ותוקף אותו מכמה זוויות תשאירו לי תגובות ועל פי זה נחליט ביחד האם אני אכנס לזה בפרק הבא תודה שצפיתם ונתראה בפרק הבא מאחורה נוצר אזור של תת לחץ שמסביבו מאש נוצר ענן <אז>